Mä muistan aikoinaan, mä olin tuolla Lontoossa käymässä ja puhuttiin maahanmuuttajien kotouttamisesta. Ja, ja tota, mä muistan, kun mä kerroin, että miten me ajetaan mitata vaikuttavuutta sopimuskaudella. Ja ja mä muistan yleisöstä nousi käsi. Ja tota, ja, ja, ja kysymys esitettiin, että miten voit mitata maahanmuuttajien hyvinvointia, kun siihen liittyy vähintään 50 eri näkökulmaa. Ja, ja mä vastasin, sitten, että, että, että näin varmasti on. Että, että kyse on, kyse on niin kuin todella monesta erilaisesta asiasta. Puhutaan, puhutaan niin kuin terveydestä, ja, ja, ja, ja tota, henkisestä hyvinvoinnista ja, ja, ja aineellisesta hyvinvoinnista ja, ja ties mistä. Mutta, että, Vaihtoehtohan ei voi olla se, että jos, jos me ei haluta mitata kaikkia 50 eri näkökulmaa, niin ei sit mitata mitään. Et sen takia niinku nuorten hyvinvointia ja, ja siihen liittyvien palvelujen mutta pitäisi pystyä mittaamaan edes niiltä osin, kun se on, se on mahdollista. Eli, eli kannattaisi panostaa ää, mittaamaan niitä asioita, joita voidaan mitata. Mutta sit siinä täytyy ottaa huomioon se, että se.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 niin ne on merkittävästi kompleksisempia kuin, kuin vaikka se, että me mitataan jonkun lääkkeen vaikuttavuutta tai, tai jonkun ää, yksittäisen tuotteen vaikuttavuutta. No sitten kun tullaan tänne nuorten hyvinvointiin, niin siinä on oikeastaan kaksi isoa isoa haastetta. Ää, toinen on se, että, että tota, hyvinvointi ei ole ollenkaan niin selkeä. Ää, muutos kuin esimerkiksi joku, joku lääketieteellinen yksittäinen muutos sun, sun arvoissa, mit, mit, mitä saadaan sitten tuolta tota, kuin niinku mitattua. Vaan, vaan, vaan se hyvinvointi on niinku paljon kompleksisempi asia, missä on hirveän paljon erilaisia näkökulmia. Ja, ja usein, usein ne saattaa olla tämmöisiä niin sanottuja niinku pehmeitäkin komponentteja. Eli se, että miltä, miltä sinusta tuntuu, onko onnellinen olo, ää,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 hänen elämänsä tuo oikealle urille. Eli, eli se aikaperspektiivi saattaa näissä nuorten palveluissa olla tosi pitkä verrattuna sitten joihinkin muihin. Et onko meillä vaihtoehtoa, että me ei mitattaisi ennaltaehkäisevää toimintaa? Jos me päädy päädytään siihen, että ennaltaehkäisevän toiminnan mittaaminen on liian vaikeaa, niin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 Hyödynnetään tilastoja ja tehdään aika paljon duunia sen asetelman eteen ennen kuin me lähdetään mittaamaan. Et me aika usein kerätään tosi paljon tietoa nuorten hyvinvoinnista. Mä en ole ihan varma, että ollaan aina mietitty loppuun asti sitä, että mihin kaikkeen sitä hyödynnetään sitä tietoa. Me kysytään, me tehdään paljon kyselyitä ja me, me julkistamme tuloksia, mutta on, on kysyttävä, että millä tavalla se meidän operatiivisessa arjessa itse asiassa näkyy.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 Me aika usein tupataan, tupataan ajattelemaan ää, niin kuin julkishallinnossa, jos hieman kärjistä, niin tupataan ajattelemaan, ehkä myös yritysmaailmassa yhtä lailla, niin tupataan ajattelemaan niin, että meillä aikuisilla ää, on tietty virka-aika, tietty aika, milloin me ollaan töissä, ja siinä aikana me sitten tarjotaan niitä palveluja meidän nuorisolle. Ja sitten meidän täytyy kysyä itseltämme, että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 siitä, tota, meidän aikuisten maailmasta. Et jos me tarjotaan kahdeksan ja 4 välillä ää, palvelua sille, että löydä opintopolkusi, niin saattaa olla, että jos se kysyntä on vähän laimeita, niin se johtuu siitä, että nuoret ihan omaehtoisesti etsii sitä tietoa ihan eri aikaan. Meidän täytyisi olla kiinnostuneita silloin siitä, että, että mitkä on ne nuorille tyypilliset ajankohdat, toimia, etsiä tietoa, ää, käydä keskusteluja, ja muotoilla ne palvelut sen mukaan. On, on, on niin hullunkurista ajatella, että, että, tota, ää, että me voitaisiin pakottaa ne nuoret meidän niin kehyksiin meidän, ja meidän määrittelemiin sääntöihin. Siinä käy niin, että vaikka me kuinka hyviä palveluja mielestämme luomme, niin, niin ei niitä kukaan käytä.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 aina sitten niin palvelumuotoilua tai vaikuttavuutta. Välillä me tunnutaan ajattelevan niin, että, että tota, meidän pitäisi tavoittaa nuoria, ja nuoret käyttää sovelluksia ja tehdään sovellus. Ja sitten lähdetään tekemään sovellusta sovelluksen takia, ei nuorten takia. Ja tyypillisesti me ollaan vuosikausia hankittu niin, että me ollaan määritetty, että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 tekemään sitä nuorten lähtökohdista käsi. Ja pelkkää uskonvaraa ei tarvitse jäädä, vaan silloin kun hankitaan vaikuttavuutta, niin se myös tarkoittaa sitä, että me ei makseta sille digitalalle sen sovelluksen tekemisestä, vaan me maksetaan siitä, että se sovellus saa aikaan sen tyyppisiä muutoksia kuin me halutaan. Eli jos nyt ajatellaan vaikka, että me halutaan, että johonkin tietylle opiskelualalle päätyy sata oppilasta,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 aidosti nuorisotyön ammattilaisten tietää, että miten se sovelluksen tekniikka nyt itse asiassa toimii tai mitä teknologiaa siellä käytetään. Sillä ei ole mitään tekemistä nuorisotyön arjen kanssa ja, ja me käytetään siihen ihan liikaa aikaa. Se mikä olisi äh, fiksumpaa, niin on se, että nuorisotyön ammattilaiset keskittyy siihen, että mitä vaikutuksia me niille nuorille itse asiassa halutaan saada aikaiseksi. Epäilemättä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 että ne A seuraa sitä vaikuttavuutta ja B pystyy näyttämään edes osittain sitä vaikuttavuutta nuorten arkeen. Siellä oli koko Espoon 2002-2016 meidän sosiaali- ja niitä. datat. Sitten massasta kertoo hyvin se, että siellä oli puoli miljardia dataa. Kokeiltiin, että voiko tekoäly ennustaa lastensuojelasiat asiakkuutta. Jos me pystyttiin yhdistämään niin kaupungin käytännössä yksilökohtaiset datamassat ensimmäistä kertaa niin, että ne oli perheen koko palveluiden käyttö. Niin tekoäly pystyi, tarvitsi vain perheen palveluiden käytöstä viiden vuoden datat, että pystyi ennustamaan lastensuojelun asiakkuuden. Ja sen sijaan, että me käytettäisiin sitä siihen, että me yksilön... Tota, niin lastensuojan asiakkuutta, vaan me käännettiin se toistapäin ja katsottiin, että mitkä tekijät oli sellaisia sillä tekoälyllä, mitä se käytti siihen ennustamiseen. Ja siellä olisi 280 tekijää, jotka on ennustavia tekijöitä sille, että lapsi saa lastensuojan asiakkuuden. Ja me pystytään sen jälkeen niin periaatteessa niitä 280 tekijää katsoa, että missä ennaltaehkäisessä palveluissa ne tekijät nousee esiin, että me pystyttäisiin tunnistamaan jatkossa tuota lastensuola asiakkuutta aikaisemmin ja niin, että me pystyttäisiin toimimaan ennaltaehkäisevästi tehokkaasti. Suurimmat toimijathan, nyt seuraa vaikkapa suurimmat televisioyhtiöt, niin ne seuraa missä asennossa se sun laite on, josta sä kulutat sitä sisältöä. Että ei pelkästään niin mihin kellonaikaansa, vaan ihan jo myös, että missä asennossa sä teet sitä. Tai vaikkapa ää, ihan yberkyydin tota, tilaus. Hinnotellaan eri tavalla riippuen siitä, että onko se niinku mä tarvitsen sen kyydin, vai onko se vaan ihan cheninä. Voisin ehkä ottaa jonkun kyydin. Eli, eli dataa käytetään niin kaupallisella puolella ihan, ihan niin todella, todella, todella pitkälle vietynä. Ja sitten me tämmöiset humanitaariset ja muut toimijat tullaan niin hyvin pitkälle perästä siinä. Mutta mä tiedän, tiedän, että on, on ää, monia toimijoita, jotka esimerkiksi tietää, että just että minne kellon aikaa yleisö on todennäköisin. Niin Facebookissa tai Twitterissä, eli, eli että sä opettelet tuntemaan sen sun kohderyhmän niin hyvin et, ja, ja tietysti data on siinä se lähde. Sen datan avulla opit tuntemaan sen kohderyhmän niin hyvin, että sä osaat kertoa niille juuri sillä hetkellä asioita, jolloin niillä on se tarve kuulla jostakin asiasta. Vaikkapa UNICEF kerää lahjoituksia. Me tiedetään, että säädäkseen aikaan ihmisessä sen halun lahjoittaa, niin hänen on todennäköisesti pitänyt kolme kertaa saada joku kimmoke ryhtyä siihen toimintaan. Ja koko aikaan me lasketaan ja mitataan, kuinka suuri yleisö me saavutetaan. Ja hyvin tarkkaan seurataan myös sitä, millä tavalla se että yleisö käyttäytyy, että minkälaisen reaktion joku meidän tietty viesti saa aikaiseksi, minkälaista liikkumista vaikka nettisivuilla siitä seuraa. Eli kyllähän se on niin tosi paljon nykyään datalla ohjautuvaa. Että totta kai voi olla, niin kuin, kun miettii viestin sisällön muotoilua, niin siinä voi olla, ää, mitä mä tiedän maailmasta, mitä kokemuksia mulla on karttunut, mikä fiilis mulla on siitä, mikä uppoo. Mutta nykyaikanahan kaikki jotka toimii modernilla tavalla, niin, niin vaikka ne on miettinyt näitä asioita, sitten ne tekee kolme eri versio-otsikosta, julkaisee kaikki vaihtoehdot, katsoo mikä lähtee vetämään parhaiten. Eli siinä sitten niin hieno vähintäänkin tehdään ihan sen datan avulla. Mielestäni kaikkien pitäisi, varsinkin nuorisotyöntekijöiden, mutta ihan ylipäätään kaikkien vanhempien, opettajien, kenen tahansa, Ymmärtää se, että se mainos, jonka mä näen, välttämättä kukaan muu ei näe sitä just sitä samaa mainosta. Tämä on iso muutos, joka on tapahtunut 10 vuoden aikana. Aiemmin me katsottiin kaikki samoin mainoksia. Nykyään me voidaan katsoa hyvinkin yksilöityjä mainoksia. Että me ollaan joka päivä kaikki ihan mielettömän viestitulvan kohteena. Että mä just kuulin, että Norjassa on laskettu, että se on noin 900 metriä digitaalista sisältöä, mitä sä kipeät läpi päivittäin. Ja mä luulen, että Suomessa se luku, en ole nähnyt vastaavaa lukua Suomen osalta, mutta on varmaan niin kuin samantyyppinen. No suurin osahan siitä menee ihan ohi, koska se on niin valtava määrä, niin vaan ohimennen vilkaiset jotakin sisältöä, mutta se ei välttämättä jätä mitään kauhean suurta muistijälkeä. Ja tämä, että sitä on niin iso massa, tavallaan tekee sen, että kaikki, jotka haluavat viestinsä läpi, joutuu ilmaiseen sen aiempaa kärjekkäämmin tai tunteellisemmin tai raflaavammin tai joku keino pitää olla, millä se erottaudut siitä virrasta.